الناس والسبايس اكس دايما بيحاولوا يوصلولنا الفكره دي ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وان الروبوتات هتستولى على العالم احماض إيه اطفالكم البوتات مش عارف ايه مستحيل شخص عاقل يصدق الكلام الفاضي ده مش صح الوضع كله بدأ من كام سنة لما ابل اعلنوا عن تقنيه سيري في ايفون مش عارف كام اس بينولنا في الاعلانات انه البوت المثالي اللي عنده الاجابه لكل الاسئله الوجوديه لو هتروح اختبار ذكاء هتلاقي الاي كيو بتاعه معدي 9000 له مساله الديناميكا اللي واقفه معاك بقالها اسبوع هيحلها اساله مين سرق شبشبك وانت نايم هيجيبه لك من افاه تمام بس اول ما الموبايل نزل الناس كلها اكتشفت انها معنا كبيره وان مستوى ذكاء السيري ده ما عديش مستوى ذكاء نمله معاقه اللي اعرف قعر شبشبك مؤهله اكتر انها تقول لك مين اللي سرق الشبشب عن سيري لو جبت بطاطسايه ولبستها نضاره هتعامل مع مساله الديناميكا احسن ما السيري هتعامل معاها تمام طبعا انا ساعتها بعد ما شفت المهزله دي قلت ان الفكره خلاص اثبتت فشلها وهتتركن على الرف لغايه ما تبقى صالحك فيها إنها تتطبق. فجئني ان هي اللي فاجئني بقى انهم قرروا انهم يحطوها في كل الايفونات اللي نزلت بعديها يعني حد يجي يقول لي ان ساعتها كانت لسه سنه 2009 ولا مش عارف كام و كانت لسه تكنولوجيا جديدة وبيحاولوا يطوروها يعني. شركات زي جوجل وامازون خدوا التكنولوجيا دي وطوروها عملوا بيها اجهزة منزلية بتسمع كل امرك وبتنفذها بالحرف. شوف الفيديو ده كده. It does it. See? Look. Hey Google Play Rain by Mac Miller. Since I couldn't find the song Bagpipe Christmas Day the Morning Young Widow in your music library, here's a الفيديو اللي لك ده الاسبوع اللي فات دي قمه التطور اللي قدروا يوصلولها الوقت انت ممكن تقول عليا راجعي او مزوقي مش عارف ايه بس هيحصل ايه لو دخلت كتبت اسم الاغنيه على جوجل ولا سبوتيفاي ولا حاجه عمليه سهله جدا انا عارف ان مش كل الناس بتعرف تكتب بس ده مستوى خارق من الكسل ما بتعرفش تكتب روح اتعلم هات مدرس خصوصي روح محل امية بس ده كده كتير الحيوان الكسلان ذات نفسه ما عملهاش يا راجل المهم ان الجماعه اللي بيطوروا الاجهزه دي لاحظوا مستوى الكسل الغير ادمي اللي عنده عملائهم قرروا انهم يخلوها تعملوا وظائف مستحيله زي انها توطي صوت التلفزيون، تشغل لهم التكييف، تطفي النور، بس واضح كده انك محتاج ترازي في البوتات دي شويه عشان تعرف تخليها تسمع كلامك، عارف اليوم العين الحمراء كده، خلي الاستريمر ده يوريكوا ازاي. اليكسا، turn all the lights off. اليكسا، turn all the lights off. اليكسا، turn all the lights off، بيتش. <تصفيق> الراجل ده عارف اللي فيها ما حدش عايز يبقى قاعد جميلة كده يوم الجمعة وسط العيال ويقول لأليكس هتشغل تويستوري توي ولا سندريلا ولا متفاجئة فتح له الموقع الأزرق، موقف قمة في البواخة، ما أتمناش في أعدائي، بس أحمد نجم تحصل له عادي كل يوم، ما عنديش مشكلة. بس أنا متأكد إن العلماء اللي بيطوروا الأجهزة دي عمرهم ما استخدموها في حياتهم، يعني أنا متخيل شكلهم وهم قاعدين في قصورهم وبيعوموا في الفلوس اللي عملوها على قفا المغفلين اللي بيشتروا الأجهزة بتاعتهم، عينين خدامة في لبنان مخصوص تطفلهم نور واحدة تانية توطيلهم صوت التلفزيون، قاعدين مع بعض وبيضحكوا على غباء الناس اللي بيصدقوا كلامهم اللي بيطلعوا له كل سنة في مؤتمرات السي اس ولا مش عارف اسمها ايه المؤتمرات بتاعتهم دي، أرى إن هم نفسهم مش حافظين أسامي المؤتمرات اللي بيطلعوا فيها دي. وطبعاً طلعت نظريات مؤامرة ان الحكومات بتستخدم الاجهزة دي في انها تجسس على الشعب ومش عارف ايه بس انا شايف ان ده كله كلام فاضي يعني هو مين هيبقى عايز يسمعك 24 ساعة وانت قاعد من واحد لميت الف ولا مش عارف اللي بتعمل ايه الأيام دي كويس انهم اكتفوا بس انهم يحطوها في السماعات والموبايلات ومخلوهاش مثلا تسوق العربيات ولا يحطوها في انسان الي ولا حاجه زي كده اه اوكي تمام عملوها تمام تمام, تمام. روبوت صوفيا تمام تمام تمام اه وجابوها مصر كمان عظيم عظيم ممتاز تمام أنا مش عارف الصراحة مين ممكن يسيب حاجة زي دي تسوق له العربية، يعني تخيل تبقى مسافر على طريق مصر اسكندرية الصحراوي والبروسيسور سخن ولا جاب ايرور، هتبقى كده اسمعك موت في حادثة كمبيوتر ولا تخيل تبقى ساب الروبوت صوفيا مع الأطفال تقوم طلعت سنتاكس ايرور وافتكرتهم حشرات وطلعت تجري وراهم بالفيروسول وهيكون عندها حق الصراحة، الأطفال اليومين دول بيصدروا أصوات بتخليني معرفش فرقهم عن الجراب بتاع اند الضرر اللي بيسببوه لكل حاجة بتيجي في طريقهم بيخليني عايز أجري فليم ثرور مش بالبروسول تعرفونا بدأ تغير وجد نظر يفندور وبدأ يمكن أحسن ننسى على إيه شوي. I heard you you crack jokes. Do you know any Egyptian jokes? Could you tell us one? Oh hell no. Now that's a hard one Osama. There's such a great sense of humor here. I mean you're also ahead of your time. You were using emojis well before the internet came along. but I'll give it a shot. Okay. Why did the archaeologist go bankrupt? Because his career was in ruins. <laughs> <laughs> well, can you show us some of Alpha 2's moves, perhaps? Like, what are some of the things he can do? All right, so this little guy is going to do a couple of things for us today. Um, his name's Alpha, so I always start off by saying, hello, Alpha. And um, can you show me a yoga pose? <sighs> Hello Alpha, can you show me a yoga pose? Come on buddy, I know it's a little loud in here. we We're in a really really crazy environment right now. I think he's a little a little TV shocked, I think, but uh We have some footage online from what you have on YouTube already. I believe I can But atenta لو دخلت على جوجل وكتبت yoga poses هتلاقي شكله حاجه زي كده. خلينا نحطهم جنب بعض كده ونقارن تمام نفس الوضعيه مفيش اي فرق تمام تمام ممتاز انا هديله عشره مع عشره وكتبخي. اللي عجبني هنا نظرة الرجل التوعدية للروبوت المسكين، كأنه بيقوله بس اصبر عليا اول ما نرجع المختبر هوريك اليوجا على اصولها ، اه عنديش ادنى شك ان بعد الفيديو ده الروبوت بقى شكله عامل كده أنا مستغرب بصراحة إنه ما عرفش جاب الشاكوش وكسره في ساعتها فبرافو عليه عالثبات الانفعالي ده الصراحة الراجل باين من عينينا إنه على بعد الشعرة من انهيار عصبي أحلامه كلها اتدمرت عيونه بتحكي المقاس اللي شافها في المختبر مع الروبوت ده كل الفك والتركيب والصيانة اللي عملها طول حياته تبخر قدام عينيه في العشر ثواني دول مش هتفاجئ لو سمعت إنه بعد الفيديو ده تقاعد وفتح سوبر ماركت على ناصية شارعهم في لوس أنجلس وبكده نكون خلصنا كلامنا على الذكاء الاصطناعي، دلوقتي أنا عايز أكلمكم في شوية حاجات كده، بس بجد. دلوقتي الفيديو اللي فات انتوا لو شفتوه ممكن تكونوا لاحظتوا ان الستايل بتاعه كان مختلف شوية. مش عارف مين فيهم كاتب السكريبت ده بس أنا متأكد إنه كتبه في دقيقتين وهو قاعد بيشخ في حمام عمومي. اللي عامل إيديت للفيديو كان قاعد في الكابينة اللي جنبه ريحة الغازات السامة قدرت تخترق خلايا مخه، لازق موسيقى حزينة على مشهد كفار قريش وما بيتحسروا على ضياع الفريسة كأنه متعاطف مع مستوى هوليوود دي جي كذرة مواسير صرف الصحي انا كنت عامله كتجربة بس للاسف ما جابتش اي فيوز فمش عارف ده عشان اليوتيوب الاجريتم ما فيش ناس كفاية يدوني فيدباك يا يعني لو في اي حد متابعني يشوف ويقول لي هل بتفضلوا الستايل اللي فات ده من الفيديوهات ولا الستايل دوت؟ انا يا جماعه بشحت فيدباك يعني عايزين نكبر القاعده الجماهيريه كده قولوا لاصحابكم على الفيديوهات اعملوا لها الشير حاجه ثانيه بمناسبه الفيدباك انا لاحظت ان الفيديو اللي هو قبل اللي فات دوت كان جاي عليه ديسلايك ومعاه انصاب في نفس اللحظه انا ما عنديش مشكله الصراحه انك تعمل ديسلايك عادي وقول لي يا ريت يا ريت تقول لي ايه اللي مش عاجبك في الفيديو بس انصاب يا راجل يا مفتري انا عندي 14 سبسكرايب انا يا شباب انا عايزكم بس هننسوش تعملوا شير للفيديو وعملو سبسكرايب وفعلو زرار الجرس عشان يطلع لكم حاجات في المناخيركم عشان ايه حاجات في المناخيركم ايه اعملوا سبسكرايب عشان تكسبوا حاجة تكسبوا اقساسة المياه دي هنزع على فكرة وهوقعها لكم كمان اي راي بودع يا حبودة. ما فيديو زي ما قلت لي اه خلي بالك. انا كنت فاكر كلمتك اهم من كده الصراحة بس انت خيبت املي. المهم اشوف الشوكة اخر يا رجالة. و...